Yeah. Thank <laughs> you. وباش الرقاش على تبلاش عاد واش وعاد رش راش زاد عليه وقطع لحبيبتي قداش وعادت بواش شعادة فواش من أحباب الغضر أسراب عاد باطل أحباب راش الدراس شعاب اللغة يتم الحساب فتحاش شماحور بالتقناف من أحباب با. اللي ما ينقاس باش عادة با عالي يقراب راه فخداع في <تصفيق> الحساب تري صوير أخدام عناية ما صوير أخدام الحمد لله يا واد المرايق وقت راد الله عليك بعاد الدهر اللي مولاك خسرت حالة البلاد انت اللي شاك ما انت اللي ياك ما يا لك ما الموت ما You don't remember that فراقها كامل يكون رجعي تصير هي ماهي منال بعضك لأبرق الفرد أطلال قد ماتوا لعندن لعندن الغمامات وملعب لعبته الرياح به كأنهم انكر العلم الغربي من هضم ما اغفرت بعد بعنا، الركب را ماتوا اشتيتهم جمع الاحزان في كبدي الهم اجتمعوا الركب واشتاتوا يشتغل باتوا فعدي بهم فهم أحباب قلبي فهم أحباب عميب يا هبت بنشر الصبا النجدي باتوا كيف حال بعيد الدار مغترب دعو إلى الشام جهد تحية من نيابة براين إلى نبي كريم حضر جزيلاته محمد سيد الخرق الذي امتلأت من نوره نوره الأرض والسبو السماوات أسرى الله من الأرض الحجازي لا أغفلت اعدوا الحجب الرفيعات، بدنا من سن حين كلمه بالغيب من بعد ما أطول التحيات وزادوا منه تشريبا وشفعوا من خلقنا عدمت منه الشفا ما عاتوا من والبحر والقطر الملد حيا، من البدر والبحر فيه ما ارتفعت للدين مرتبة ولا مراتب الشم والمليعات أحيا الزمان وفي ايام الزمان يومان يوم عيني بالله معاك اغند شوكه اهل الشركه مرتضيا لله ربهم من العز ومن الخيل تصهر والأرماح شاجرة والبيض والبيض أصراها القجاجة من السلام على القبر الذي اعتكفت فيه ولا به النهاياته وجاد طيبة مرفض تلوح به زهر في ياضي تغضر فشامت أرض سمت برسول الله اشرف من تشرفت به أبا عماته أم متار النور من أرجاع خفته متار ثم من أبشاء بشعرات فإن ولهت إلى قبر ابن امنه فإن إلى قبر ابن عاملة فهو الذي ختمت فيه الرسالات ذاك الحبيب الذي ترجو عواطفه ومره الخرم احيا امواته البدر شق له والغيم ظل له ورجل حنا سبحنا الحصيات وجات وجابري يوم الجيش نعم النبي ونعم الجيش جيش الجاد وكان في الشمس نوراً ليست تشخصون ظلن بذلك جاتنا الرواياته له بخار وتعظيم ومرتبة ومعجزات كثيرات وايات مولاي مولاي فرج كل معظمه عني وقد انقلت طهري الخطيئات وعد علي بما عودتني كرما وكم زرجني خير منك عادات وابن حمايه هب لي منك مكرمه يا من مواهبه خير وخيرات عطف علي وخذ يا سيدي بيدي زادها تري ملمات مهمات وقفت بباب الجود معتذرا فالعفو متسع والعذر أبيات وقل غدا أنت من أهل اليمين لا زخرفت للداخلين أرخل جنات، وإن مدحتك بالتقصير وترفا أدحك الوحي والسنفر تلاتو وقل لا بعدها عبد الرحيم بحب الجدي أهل وصحب أم وراداتو صلى عليك إلهي ولا بنورك من بدر علامات ولا دور الصح ولا زواج كل منهم لسادات بطاعته رضاه فلم يزد مرشادي يرضي طالبين رضاه وسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطة عن يدي سادي يزاهم أغسط من بكل من ارجاه منقطعا اليه كفاه جملت لطائف الخلائق كلها مال الخلائق في من وفقيرها لا يرتجون سواه <تصفيق> ملك تدين له الملك ويرتجي يا ورقيا مات فقرهم بغناه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه وجبت أسرار الجلال دونه تقف الظنون وتخلص الأواه صمد بلا كبن ولا كيفية ابدا فمن وراه والأشباه شهدت غرائب صنعه في وجودي لولاه ما شهدت به لولاه فإذا غنت العقول ما امنت بالغيب تؤثر حبها اياه سبحان من عنت الوجوه من عنت لوجهه وله سجود موجود وجباه ونطق الخاطر لعزه وله عبد الوجاد فانها تدعوه معبودا لربه ما كان يعبد من اله غيره الكل تحت القهر وهو اله وابدا بمحكم صنعه من نطفه بشرا سويا شردما وسواه وبنى السماوات العلى العرش والكرسي على عليه علاه وضحى بساط الارض برشا مذبتا بالرازيات وبالنبات حلاه نذر الرياح على اختلافي و بوبيا و نذر ربي رحيمٌ مشلُقٌ متعطّفٌ داعي في دا الحصر دا وين كم نعمة أولاها كم من كربة أجلاك كم من مبتلٍ عباه إذا خليت بقربة أو كربة فدعي اليها خذ سريعا يا محسن الظن بجمالي لا محسن الظن الجميل فيه يرى سوءا ولا راجي يخاف رجائه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجد ولا عبد عصى مولاه ياتيه معتذرا ويقبل عذره كرا عنده خطأ يا ذا الجلال وذا الجمال وذا يا من عمل عمل أنا من يا من هو المعروف في المعروف يا, يا مولاه لي صاحب يشكر ديونه فخطية من هو بلغه الذي أخبرت السننا بفضل محمد وبمن له وجه لديك لديك وجه وجد رأى عبد الرحيم برحمة إن الحوادث قد أطلنا معراه قاننه في دنياه كل كرامة وته الذي يخشاه في أخراه ويغده من برد رضاك عن فلم اخذ من كان عينك في الله ترعاه مغمى بحالك حاسده وكن له من عن المكره واحم حماه اغفر ذنوب وصوله وفروعه وصحابه وجميله قوم مراهقه احدنا على النبي تخصه وتعم من ما صح